<تصفيق> <تصفيق> جيت لك وانا مديون سد ياوني انت حبيبي اروح ل غيرك انت حبيبي اروح ل غيرك انت يا سر أرجع اركع واصلي يا ربي اركع واصلي لك جيت لك وانا خاطي غفرت لي ذنوبي وغفرت لي قلبي وسطرت كل عيوبي جيت وانا خاطي غفرت لي وأنا مجروح جروح ضمطت لي جروحي وبروحك القدوس أنعشت لي يا روحي I'm